Доброго дня. Я Людмила Прохорова, керівник відділу по організації аукціонів на майданчику «Етендер». З цього відео ви дізнаєтеся, як правильно підписати протокол за допомогою сервісу e-Sign. Цей сервіс безкоштовно надає майданчик «Етендер» для переможців аукціонів. Це значно спрощує процедуру підписання протоколу. Для того, щоб підписати протокол, вам необхідно мати електронний ключ.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 Таким точно є підпис Smart ID Приватбанку та «Дія-Підпис». Всі інші потрібно перевіряти на рівень захисту. Або у разі отримання нового уточніть у центрі сертифікації, що вам потрібен саме кваліфікований електронний підпис. Як відбувається підписання протоколу за допомогою сервісу документу обігу e-Sign. На вказану вам електронну пошту в кабінеті на «Етендер» найдійди лист із протоколом. Тема листа «Протокол». Відкрити лист та натисніть на кнопку «Відкрити документ». Натисніть кнопку «Підписати» та у новому вікні додайте підпис. Оберіть та завантажте електронний ключ з носія. Якщо у вас файловий ключ, такий, що зберігається на окремому токені флешці, обирайте опцію «Файловий носій» та завантажуйте такий ключ до поля «Особистий ключ». Далі вводьте пароль до ключа та натисніть Считати. Проводити роботу можна буде лише після зчитування особистого ключа. Переконайтесь, що з'явився статус Особистий ключ зчитано, та натисніть кнопку Продовжити. Натисніть кнопку Підписати. Зберігайте підпис та натискайте кнопку Завершити підписання. Підтвердіть завершення опрацювання документа, натиснувши Так. Далі система попросить поставити початок. Продовжити опрацювання? Завантаживши файл з початку, натисніть Продовжити. Якщо ви не використовуєте початку, поставте відмітку про це у чекбоксі та оберіть кнопку Продовжити. Протокол успішно підписано. Якщо у вас діє підпис або Smart ID PrivatBank, обирайте варіант «Носій у складі сервісу та позначте тип вашого підпису. Далі на екрані з'явиться QR-код які ви маєте сканувати вашим мобільним застосунком «Діє підпис» або через застосунок «Приват24», якщо ви використовуєте Smart ID «Приватбанку» відповідно. Підтверджуйте підписання у застосунку. На екрані підписання протоколу натисніть кнопку «Підписати». Далі ви отримаєте ще один QR-код, який вам потрібно сканувати мобільним застосунком. Після успішного підтвердження підпису статус вашого протоколу зміниться на «Підписано». Натисніть кнопку «Зберегти підпис». Вітаємо! Ви успішно підписали протокол і про це повідомляє Есайн відповідним статусом біля підписантів. Для завантаження документу протоколу та підписів сторін натисніть на позначку «Завантаження документа», як це зображено на відео. Можна завантажити протокол та підписи одним архівом або натиснути «Друк» та обрати PDF-формат. Тоді ви зможете зберегти документ з QR-кодом та інформацією про підпис сторін, дати та час підписання. Після підписання протоколу менеджер «ЄТендер» надсилає на погодження або підписання протокол організатору аукціону. Затверджений організатором аукціону протокол буде опубліковано на сторінці електронного аукціону майданчика eTender. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, будь ласка, звертайтесь до служби підтримки майданчика «ЄТендер». Будемо раді допомогти і успішних вам аукціонів!